Idoliu în lumea teatrului, actria i Cobescu a murit. Actria i mei a murit în această diminea la vârsta de 72 de ani. Colegul Seudor Elviani, a adus un omagiu i a vorbit despre activitatea sa profesională, una remarcabilă. A fost o actri importantă. Important este activitatea sa. ne-au venit prea multe impulsuri din afară? Nu poți să fii în sufletul altora dacă în sufletul tău vibrează mediocritatea, a spus Dorel Vian la Antena 3. Aimee Iacobescu a absolvit secția de actorie a Institutului de Art Teatral sublinieră i cinematografic Ion Luca Caragiale din bucurești sub în 1968. Fica unui farmacist, colonel de armat, a intrat la actorie deja din primul foc, împreună cu fratele ei Geamne, Dorel Iacovescu. De subliniere, locurile erau extrem de pucine, mai ales pentru fete. Aimee Iacobescu a jucat pe scena Teatrului Național vreme de 40 de ani, din 1968 până în 2008. Aimeia Iacobescu a fost protejată a scritorului Eugen Barbu, a filmat cu regizorul din Ucocea Subliniere. I-a devenit apoi preferata inginerului regizor Sergiu Nicolaescu. Remas în amintirea publicului cu rolul domnicei Ralu.